Πώς λειτουργεί το μάτι, πού οφείλεται η μυωπία; τα γυαλιά μυωπίας ή και συγκεντρώνουν το φως του ήλιου. Αλληλεπιδρώντας με αυτή τη δυναμική αναπαράσταση για τη λειτουργία της όρασης, απαντούμε σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να μετατρέψει το μάτι σε μυοπικό ή σε ...με διάφορους βαθμούς και να διορθώσει τα προβλήματα αυτά. Ας μελετήσουμε την περίπτωση της πρεσβειοποίας... ...για την οποία δεν έχουν όλα τα παιδιά εμπειρία. Μετακινώντα τα μεταβολεία της πρεσβειοποίας... ...ο μαθητής ή μαθήτρια παρατηρεί ότι το φως... ...δεν εστιάζει πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα... ...αλλά πίσω από αυτόν. Ως αποτέλεσμα της πρεσβειοποίας το κείμενο δεν φαίνεται καθαρά. Για τη διορθώση της πρεσ οι μαθητές ή μαθήτριες επιλέγουν την προσθήκη γελιών. Εμφανίζονται γελιά με αποκλίνοντα φακό και την κυρία αιστία του. Με τη χρήση τους το φως εστιάζει ακόμα πιο πίσω από τον αμφιουλιστροιδί χιτώνα. Ο μαθητής ή μαθήτρια μεταβάλλει την αιστιακή απόσταση του φακού αλλά το πρόβλημα δεν διορθώνεται. Προβληματίζεται σχετικά με το είδος των φακών και οδηγείται στη σκέψη ότι για να εστιάσει το φως πιο μπροστά, δηλαδή πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, απαιτείται συγκλίνοντας φακός. Μεταφέροντας την εστία του φακού στην δεξιά πλευρά του, αυτός μετατρέπεται σε συγκλίνοντα. Αλλάζοντας την εστιακή απόσταση του συγκλίνοντα φακού, εντοπίζει τη σωστή απόσταση όπου το φως εστιάζει πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτόνα. Η πρεσβιοποία διορθώνεται με αποτέλεσμα το κείμενο να φαίνεται ευδιάκριτο. Στο φωτόδενδρο και στη συλλογή της φυσικής υπάρχουν διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα για επικοιλία θεμάτων.